– Mondja, öregem! – kérdezte franciául. – Hogy jutok ki az országútra a legrövidebb úton? A kövér csodálkozott, aztán mondott valamit egy gyereknek, aki elszaladt, és egy ősz tért vissza. – Nem hallotta, mit kérdeztem. – Hol az országút? Erre végre felelt a kövér. Azt mondta, hogy – Bisunglugla, Diri, Hiri, Rubi, Lzda! És háromszor kiköpött kelet felé. Hogy a csodában nem tud, egy arab kubikus franciául. Felemelte a hangját, mert valaki csakakat közöttük, aki törli a franciát, a teljes gyülekezethez fordult, és így szólt. Apuskáim! Melyik tekvezetne el engem az útik? Erre táncolni kezdtek. Ez a válasz természetesen még kevésbé elégítette ki. Tréfálnak vele, vagy valami vad törzset útburkoló a munkásokhoz.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 A gyanús jel a főnöknél tűnt fel. A kövér egy zöld levelekbe bugyolált csomagot vett elő. Ő is leült a törzs gugoló tagjai közé, néhány előzetes csámcsogás után hozzáfogott, hogy a fa levelekben óvott vacsoráját előszedje. Miután levette az utolsó pálma levelet is, a csomagból egy szép, nagy emberi kéz került elő. Emerson körül keringőzni kezdtek az óriási fák. Aztán felemelkedett és betámolygott a sűrűbe.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 Második fejezet. Ebben Rimsky úr megtanulja, hogy az angol királlyal még álmába se legyen udvariatlan az ember. Emerson kisi elkísve érkezik a saját temetésére, és mély részvédtel áll a sírjánál. Döbbenten és ostobán ült a tipolyon. Még mindig azt hitte, hogy álom, vagy őrület az egész.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 A négy teher hordó fél órai pihenő után olyan frissen vitte a horcéket, mintha egy napot pihentek volna. Emerson, aki mindössze csak ült, fáradtabb volt, mint ők. Közben olyan forróság támadt, hogy kis hián lefordult a tipoljról. De mégsem Gordonnak volt igaza, Teddy kemény fiúnak bizonyult, és állta a hőséget a fáradtságot. Pedig Teodor Emerson, a petróleum Teddi eddig még nem ismert más fáradalmat, mint a sportolás utáni jó leső elernyedését az izmoknak. A kunyhótól néhány mérföldnyire befordultak az őserdőbe. Ismét a füllet vadon fogta körül őket, lejtős, uttalan utakon bolyongtak, és Teddit összecsípkedték a szúnyogok. Kisé álmos is volt. Két rövid pihenővel alkonyatig mentek. Közben evett a delériumos bakter heringadományából, és barátságosan összevigyorgott négereivel, akik már nevet is adtak neki maguk között. Pakala, pakala!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 Emerson közelebb lépett a sírihoz, és megnézte a táblát. Ez állt rajta. Itt nyugszik Teodor Emerson. Élt 24 évet. főbe kólintva álltott, majd megköszörülte a torkát, és fátyolozott hangon kérdezte. Ki, ki ez a Teodor Emerson? Bizonyára hallotta már a nevét. Ez a Petróleum Teddy. Nagy gazember volt, Isten nyugtassa. Haló, méri vizet? Rosszul lett?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 Most már igazán elbocsátotta teherhordóit, akik néhány harcias karlendítéssel kísért, harsány Gordon-Gordon felkiáltással búcsúztak. Gordon! kiáltotta cserkészmódra hű kísérőjének Teddi és ezek eltűntek a tipoljal együtt. A hittérítő nem állt előtől lakodó kérdésekkel. Teddi viszont szinte szóra képtelenül ment mellettük. Elhatározta, hogy nem mondja meg a nevét. Úgy látszik errefelé nincs valami jó csengése. Ez a dolog a sírral mégis több, mint kettő. Hogy értse az ilyesmit? Hiszen ez az egész 24 óra még víziónak is szörnyű. Ha rám hallgatsz, Teddy, oktatta ő magát, nem gondolkozol. Beértek a ház belsejébe. A néger fiú úgy vigyorgott Teddyre, mintha a kitömött cápa érkezne, és azt rúgta a benszülött szakácsnőnek, hogy pakala, pakala, miközben teddire mutatott.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 felelte élénkedy. Nagyon megtetszett neki a rendkívül szép lány. Nem felelte röviden Méri, és elkomolyodott. Ugyanis tette hozzá némi zavarra az ő útjuk bizonyos fokig veszélyekkel jár majd. Egyel több ok arra, hogy elfogadják szerint társaságomat. Higgy előregem, hogy nem vagyok én sem gyönge, sem gyáva legény.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 Tegye hozzá, hogy az úr legyen elnéző hozzá. Nem is hiszi, milyen őszintén kívánom. Szóval az a pasas, hogy szenderült itt jobb létre? Nemrég tűnt fel a környéken. Állítólag addig, hol Londonban, hol Cape Townban élt. Most ő vette át Leopoldville-ben az ügyek vezetését. Amikor meghallotta, hogy petróleumot találtunk, eljött egyezkedni Roberthez. A fiam egyszerűen kidobta.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 <gül> izé, ö, jó szakát! Jó becsukta az ajtót. Ilyen szemtelenség! Harmadik fejezet, amelyben Teddy kellemetlen ismerőssel találkozik, ezért gyorsan útnak indítják, és kíséretével megérkezik egy titkos köztársaságba. Másnap, mikor Teddi felébredt, az ablak hálóján keresztül egy majon bicsorította rá a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 kérdezte csúfodnárosan Méri, de nem vette el a kezét továbbra sem. Teddit kellemetlenül érintette, hogy a petrólaumkutatók kutatók nem messze tőlük izgatottan beszélgettek, és olykor ránéztek. Mit akarnak ezek? Rövidesen megtudta. A kis csoport elindult feléjük. Ramsford az ősztudós kivált a többiek közül, és hozzája lépett. Kérem, Mr. Gordon, azt állítottam az imént, hogy ön az Emerson Petroleum Vállalat 50 éves ünnepén láttam az igazgatóság nevében felszólalni. Határozottan emlékszem erre, mert a banketten a Petroleum Kutatók küldötségében vettem részt. Méri ilyetten kapta föl a fejét. Teddy nem felelt. Feleljen, kérem, mondta nyugodtan, de nagyon hűvösön Robert O'Brien. Ön az Emerson vállalat kötelékébe tartozik? Igen. Méri úgy érezte, mintha arcul ütnék. A kis társaság tagjai, mint egy vezényszóra közelebb léptek. Robert kiterjesztve jobb karját visszautasította társait. Hogy hívják? Mert feltételezem, hogy nem pilóta és nem is Gordon. Csodálkozni fog. Én vagyok a néhai Petróleum Teddi. Hazudik! Szólt közben Morton mérnek. Bocsánat, fordult udvariasan Roberthez Teddy, és egy írtozatos ökölcsapással válaszolt Mortonnak, amitől ez hang nélkül hanyad bukott. Méri ugrott közéjük. Ez az ember az apánk vendége. Tudtommal eddig nem tett semmit, amiért megtámadhatnánk. Most Teddy felé fordult. Mindössze visszaélt a vendégszeretetünkkel. Nézze, Méri. Szólítson Miss O'Briennek.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 Itt is van egy néger ország. Ez a tör szállítja nekünk a munkásokat. Úgy hívják, hogy Urundi. Elég rendes benszülött kolónia. Hat napig fog ott maradni, és akkor oda a benszülöttek, ahová menni akar. Ezzel alatt mi megjárjuk Leopoldvilt, és nem keresztezheti az utunkat. Figyelmeztetem, folytatta Robert, hogy a benszülöttek, akik kísérik, nyomban végeznek magával, ha szökni próbál. Egy órán belül indulhat. Addig én vigyázok magára.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 Négyen vitték a hordszéket, a másik kettő felfegyverkezve követte a menetet. Én megetté szédült az olajtól, amely a benszülöttek barna bőrén fény lett, pedig hasznos szer volt, kipróbált védekezés a rovarok ellen. A megóvott néger testekért Teddy fejével kárpótolták magukat, úgy, ahogy a szunyogok. Kényelben hol fütyült, hol káromkodott. Miután úgysem értik ezek a vadak, cifrán szitta őket angolul. A négerek csak vigyorogtak rá, és engedelmesen folytatták útjukat. Később az egyik fegyveres megbotlott, és majd fellökte a tipajt. Bocsánat kérően vigyorgott az utasra. Teddy ugyanolyan kedves vigyorral így szólt. Hallj meg, te hirtelen! Nem jó kívánság ez, uram, felelte kifogástalan angolsággal a néger. Fiatal ember vagyok még. Teddi kis hiá lefordult a horszékről. Valamennyien tudunk angolul, Magyarázta a benszülött. De ettől eltekintve kérlek, hogy a halálomat ne kívánduram. Nem szeretnék még meghalni, bár négy feleségem van. Kedves fiúk, vagytok, hol kórtanultatok angolul. Beszélünk mi franciául is. Akarod hallani? Mössziö, Porboár, Foliberger, meg ilyesmiket. Urundi ugyanis titkos ország. Bocsás meg, Pajtás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 Még fél napig haladt felé, és elérték a titkos országot. Kis tisztásra jutottak ki, ahol egy cölöp állt a földbe szúrva. A szölöpön jókora tábla a következő felirással. Grand Hotel, Szabad Királyi Köztársaság. Ismerősöknek tilos a bemenet. Az országba vezető esvényen még több figyelmeztető tábla öltött a szemükbe. Lassíts, vagy csendet kérünk. Erről a tábláról látszott, hogy nagy utat tett meg idáig, mert az ománcozott betűk barnulásnak indultak rajta. Ugyancsak ezt árulta el egy lent tiszkusz tűzött bádok tábla. Számfejtőség felirással, majd valamivel távolabb bezált egy fák. Kéret ábat letörölni. Ugyanis, magyarázta a hálókocsi társaság mesztelen pincére, csak civilizált négert veszünk fel. Aki állampolgár akar lenni,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 Bejárat a székes fővárosba, majd alább gyönyörű zománcos táblák sorozata. Mély víz csak úszóknak, haláleset miatt zárva, a raboknak pénzt adni szigorúan tilos. A vezető ojkot büszkén felpillantott, hogy lássa a rendkívüli dolgok hatását. A hatás nem is maradt el. Ámult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 A vendégeli egy ősz liftból sietett a székes fővárosból. Mögötte újságosok, trafikosok, kávéfőzök és cipőtisztítók vonultak fel zárt sorokba. Valamennyit körözték. Teddy vezetője meghajolt, tenyerét külső felével homlokához érintette, és elmondta az ország ünnepélyes üdvözlését. Dining room, man sprichdeutsch! Dining room, man sprichdeutsch! Zúgta rá kórusban a nép.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 üdvözölte kórusban a tömeg. A király nyájasan integetett és leereszkedő barátsággal felelt. Az úri közönség táncol! Helyet foglalt egy fatörzsön, amely a feltételes megálló felirást viselte. Meghallgatta a Tipolyhordók vezetőjét, aztán Teddyhez fordult. Ez fontos kérdés, uram! Idegen forgalmi dolgokban egyedül nem határozok. Tanácsot kell tartanom az ország négy első londinerével.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 Az ország bálványa egy pár cipő. Titkos szertartásunk, hogy esténként sírva kikeféjük és egy számot ír mindenki a talpára. Szívbe markolóbb jelenetet még soha sem láttál, uram. Ő portássága visszatért. A minisztertanács határozott. Most már csak tőled függ, uram, hogy menüt akarsz enni, vagy alakártét kezel. Egy sokszorosított étlapot nyújtott át, amelyen az Orde du Varriétől kezdve, Rákmeridón és Articsókán át a 918-as, Mézön Lafit és özveg klikóné finom a Pesgőjéig minden rajta volt, ami jó és kellemes. Azt rendelhet a uram, amit óhajtasz. Nem mond. Ez mind van nektek. Az más lapra tartozik, és szinte könyörögvetette hozzá. Rendelni azért lehet, uram.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 – Parancsol a szobájába fáradni? Igen. Folyóvízzel vagy anélkül? Folyóvízzel, felelte csodálkozva Teddi. Megindult a király után. Egy alacsonyra fia kunyhóhoz vezették, amelynek bejárata fölött ez állt. Vészkiárat. Beléptek a kunyhóba. Az oldalfalból ablakok nyíltak, amelyeket tülfüggönnyel lehetett elfedni. Hol a folyóvíz? kérdezte Teddi. Ő felsége szó nélkül kimutatott az ablakon a vadul hömpögő kongóra. Itt a folyóvíz, uram. Elővette a belső zsebéből egy papírlapot, és az asztalra tette. A bejelentő lapot tessék majd kitölteni. Azután diszkréten az ajtó felé lépett. Mikor a parancsolja a keltést? Szeretném, ha nyomban felébresztene valaki, mondta Teddy, és szétrepeszteni készülő fejét két kezével szorította össze.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 Nagy hotelokról, luxus éttermekről és fegyintézetekről folyt a szó. Az agguralkodó ezután elmondta a szokásos vacsora utáni ájtatosságot, hogyan szolgálta ki annak idején képtomban, ha velszi herceget. Mondjátok, kérdezte Teddy, mert nem tudott szabadulni gondolatban az O'Brien üttő, ismeri valamelyik a profétát? Még egyikünk sem látta.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 Teddi egy kézzel, amennyire csak erejéből tellett torkor ragadta, és szabadon maradt öklét nagy ívbe vágta az álla alá. A kiáltás erőszorítás préselte vissza a néger gégébe, aki aztán kábultan függve a Merzon kezén. Teddi óvatosan leeresztette az ájult őrt, kilépett az ablakon, és mélyen előrehajolva sietett a falu mögött a folyóparthoz az éjszakában. Ahogy elhagyta a falut, rohanni kezdett. Határozott terve volt,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 Egyetlen lehetőséget látott a testvérek megmentésére. Előbb a híthoz és a levegőbe röpíteni. Akkor a proféta a túlsó reked embereivel. Miri és a bátya csak stanville mehetnek át a függőhidon, és ezen a sűrű lakott helyen nem fenyegeti őket veszély. Bevárni O'Brien-t a hugával és figyelmeztetni reménytelen. Nem hinnének neki. Sőt, meg lennének győződve, hogy törbe akarja csalni őket. Mr. Rimski, mennyi idő alatt térhetünk el a Full B falut? Hát, várjon. Mikor volt a boxer lázadás? Reménytelen volt. Minden erejét összeszedve cipelte magával az éneklő csontvásszerű szerű rimski Egyszerre azonban az orosz megállt és a karórájára nézett. Két óra negyven. Indulni kell egy üvegenek. Téved?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 A halászfalut nem sokára elérték. Szájtátó benszülöttek vették körül őket. Rémszki elmondta a főnökének, hogy a kíséretében lévő uralkodó mit kíván, és hogy hajlandó nekik ezért egy töltőtó nevű varázsért adni, amit Európában az ódivatú halcsont fülbe való helyet viselnek. Rövidesen megvolt az alkuk.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 A fénylőtestű hatalmas néger szétvetett lábakkal szilárdan állt a Ladi górában, és a közelgő szírteknek, zátonyoknak nekifeszítette a hosszú lapátot. A szantálfa sokszor szinte így módjára hajlott meg, félő volt, hogy eltörik, és ebben az esetben az zuhatagszerű özöllő víztömeg mindenestől mindenestől összezúzta volna őket a sziklákon. De a néger nyugodt, biztos keze pontosan érezte, hogy mikor kell kisi engedni a lapátom. Sokszor légcsavarszerű gyorsasággal csapott át két zátony között jobbról balra, és megint vissza jobbra. Néha egész keskenyrésen siklott keresztül a sziklákon leselkedő halál elől. A nap égetett, a rossz szagú víz és a töménytelen szúnyog szinte elviselhetetlenné tette az utazást. Türelmetlen krokodilok kattoktatták álkapcsukat a csónak felé, parcsapásaiktól fröccsent a víz, és minden új félelmes gyűrődéstől ismét egy torsz bukkant elő. Tedd itt lehet a hideg. Érezte, hogy magas láza lehet. Előkotorta kinint és bevette egy nagy adagot. Rímszki aludt, vagy magas fejhangon énekelt. Este lett. A hold fehér foltokban táncolt a rohanó habokon. A néger, mint valami szobor árnyéka mereven állt a helyén, és rohantak a sziklák között. Rímszki egy darab kenyeret vett előközben, letörögetett belőle, és mosolyogva dobáltak rokodilak felé. Fel tudja majd robbantani a hidat, Kérdezte teddi. Semmi esetre sem. Megmutatom, hogy kell csinálni, de én nem teszem meg. Nagyon egyszerű. A patron végén óra beosztás mutató van mutatóval. Minden fok egy perc. Ahány fokra állítja be, annyi perc telik elő a robbanásig. Mit remeg? Teddynek vacogott a foga. Rázkódott a láztól, és lapátolta a becsapódó vizet. Mi lesz, ha elveszti az eszméletét?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 Szemében egy kezdődő delériumos rohanfénye foszforeszk Nézze, ott a híd, megérkeztünk, próbálta csillapítani. Mindegy, kiszállok. Hirtelen felemelkedett. Most balról egy krokodilus igyekezett a csónak elé, és oda csapott a farkával. A néger nagyot kiáltott, mert puha zátonyra szaladt az evező. Rimsky egy csobbanással a folyóba zuhant, és örvénylő, tajtékos gyűrűbe tülekettek körülötte a krokodilok.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 Ott a hullám oda csapta őket a sáros, agyagos zátonyra, aztán visszavonult, és a csónak szépen megfenek lett. Teddy ki akart szállni, de a benszülött visszarántotta. Csendes, cuppanó, lihegő zajjal ormótlan tömeget nyüzsögtek a sötétbe feléjük. Krokodilok. Egy lapos nagy fej csapódott a csónak peremére fújtatva. A deszkadarab recsegett talatta. Teddy gyorsan elővette a revolverét, és lövöldözni kezdett körbe, mindenfelé, gyorsan utána töltve a kilőtt pisztoly. Cuppogás, vízcsobbanás, vergődő csapkodás, röfögésszerű hangok. A néger borult arccal a csónakba. A hód most tibukkant a szikla mögül. A csónak mellett három-négy krokodil vergődött. Az egyik mozdulatlanul feküdt. A többi távolabb egymáson vonaglott, ahogy pánikszerűen menekültek nehézkes sevickéléssel. Ha megkockáztatna egy ugrást, a nedves főveny nagyot locsant Újabb három ugrással elérte az első kiszögelő leemelkedést. Itt biztonságban volt a krokodiloktól. A híd nem lehetett messzebb egy mérföldnél. Megindult a plató felé szikráló sziklára lépve. Nyaktörő és veszélyes út volt különösen a csomaggal, de mire leszállt a hót, felért a tetőre. A folytogató földszagú langyos levegőtől görcsös sajgás időnként az agyába.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 Mindketten elbújtak, és mikor a rohanó alak melléjükért, O'Brien megragadta. – Lámpát! Méri kezébe felvillant az acetilén lámpa. Majdnem elejtette, és halkan felsikoltott. O'Brien az első meglepetés után előrántotta a revolverét, és rászögezte a lámpa fényében elbakultan pislogó Teddyre. Ha cinkosai vannak a közelbe, mielőtt bármit tehetnének, hat gólyót magába. Cinkosaim nincsenek a közelbe, de a profita nincs messze az embereivel. Szép. Most meg fogjuk kötözni, és magunkkal visszük túsznak. Rendes teljesítmény volt megszokni a négerektől, és elénk várni. Ön nagyon rossz hiszem, Mr. O'Brien. Úgy látszik, ez együtt jár a petrólom kutatással, mondta elvesző humorának bágyat visszahagjával Teddi. Jó tenni, ha meghallgatna engem. Erre nincs idő. Előre.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 Mondta Howard az egyik bandita. Dinamit volt a dologban? Egyszerre a profita felkiáltott. Mi az ott? Oda néz! Milyen lent a kongó túlsó oldalán egy csónakot pillantottak meg? A fülbé ült benne, és evett. A robbanás utáni első ijedtségében enni kezdett. Ez megnyugtatta. Váratlanul egy kődobást talált a vállon, és a túlsó parton integető fehéreket pillantott meg.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 a nap első sugarainál az öt bandita útba volt a csónakon tajtékzó áradattal lefelé a kongol. A serényen forgatta frissen vágott kormánylapátját. Ha a jól megy, alkonyatig lesodor a víz, és ők csak estére érhetnek oda. Ti hárman jöttök eléjük visszafelé, mondta a proféta. Howard és én kiszállunk útközben, és elvágjuk a visszavonulást. A proféta és Hóvárd nem sokára kiszálltak.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 mondta halka Méri, mikor kisé hátra maradtak később. – Köszönöm, és ha már itt tartunk, nem volna kedve a feleségül jönni hozzám? <gül> – Maga igazán olyan, mint egy gyerek, mondta nevetve a lány. – Meg kell értenie, Méri, fejtegette Teddi komolyan. Itt az őserdőben nincs nagy választék, és remélem a kényszerhelyzetet tekintve, hogy én is megfelelek. Félek, hogyha a föld valamelyik lakottabb részén találkozunk, nem lesznek ilyen kedvező kilátásai. A lány újra nevetett, de piros volt az arca, és nem nézett eddyre. Rövid pihenővel jóformán egy folytába mentek két napja. Délután ismét kirázta a hideg, és nagyadag kinint nyált le. Pihennie kellene, mondta a lány aggódva. Nem, bacogta, csak gyegy. – Herünk ráága há, há, az idő! – egész testében rászkódott. A nap Iboja színű korongja lassan belemerült a csungel sötétjébe, és kisé lehült a levegő. Távcsővel már láthatták a Stan Willey függőhidat. Teddy már nem bírta lábára állni, leült a földre. – Ne, nek csak! – mondta rekedtem.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 A levegő szokatlanul büdös volt és forró. Hirtelen néhány kőgurult le az menti dombról a lábához, és egy fegyvercső nyúlt ki a cserjék közül. Tedd le a fegyvert, be vagy kerítve, mondta egy hang. O'Brien első gondolata a húga volt. Villám gyorsan kétszer a levegő belőtt. Valaki hátulról fejbeütötte, hogy elájult. Erős kezek ragadták meg, és a három bandita, akik előre jöttek a csónakon Stan magukkal hurcolták.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 A távolabb álló próféta a vaksötétben csak tapogatózva siethetett társa segítségére, de elkésett. Hóvárt háttal a kongó partjához került, mögötte 30 méteres mélységben rohanta folyó. Egy ütése eltalálta Teddit, ez hirtelen lehajolt, majd nagy ívbe csapott bele a bandita arcába. Azután, mint valami bakkecske ugrott neki fejjel a gyomrának. Hóvárt borzalmas sikójjal zuhant le a szikra párkányról.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 úgy, hogy a sarka mögé került a cipőjével. Aztán rádokta magát. A proféta hanyat bukott. Teddy ugyanakkor a gyomra mellett felfelé fordított ökköllel teljes erejéből állon csapta a rablót. Kiszabadult a nyaka, nagyot élegzett. Felugrott néhány lépést hátrált és kést rántott. Hallotta az ellenfél hegését nem messze tőle. A proféta csodálatos hirtelensége nagy távolságról, mint valami párduc vetette rá magát.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 Üzletét rábízta Patrickre, aki régi bizalmasa volt, ő magára vállalta az afrikai központ vezetését. Az afrikai központ Cape town volt. Cape town élt az a benszülött asszony, aki valaha megosztotta vele az ő veszélyeit. Felesége életében is előfordult, hogy ellátogatott ehhez a nőhöz, akivel benszülött módra megesküdött a régi időkben. Gyermekük is volt, szintén Teodor.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 50 fokig emelkedett a meleg. Az esővel teleszívott föld, mint valami hatalmas katlam, láthatóan gőzölgött más párákat hömpögetve a fullasztó, pállott, nyírkos vidéke. A lány percenként úgy érezte, hogy lefordul a nyerekből. Másnap éjfére elérte a Brázavilli hidat, amelyen már villanyégők voltak. Egész testében remegett és tajtékzott a ló. Ő sem volt külön állapotba.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 Akkor a másik úrral kezdtünk dulakodni ezzel a bizonyos profétával. Erről kiderült, hogy hát, izé, csak ugyan van valami köze az féle vállalathoz. És hát, hogy is mondjam, rokonom, apai ágom. Igen, ez nagyon különös, és én is kökten volna tőle, ha éppen húst teszem. Szóval,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 Azt csak az Isten tudja, drágám. És talán a próféta.